ابتدي يا فرحتي بيوم تخريج الغلا واكتب اكتب يا قصيدي حروفك وابتدي الف مبروك التخرج يا سلمى المذهلة الف مبروك الشهادة عليك يا بعدي ابتدي يا فرحتي بيوم تخريج قصيدي حروفك وتيه الف مبروك التخرج يا سلمى المذهله الف مبروك الشهاده عليك يا بعدي سلمى يا نور العيون اقبلي بين الملا شموخك الاميره وشاحك ترتيه بالتخرج عاليه راسك ومجدك على والشهاده بيدي من, دي من تعابرة لدى بالكواف المكسلة لك يا سلمى نرسمها الله التهاني ونهدي سلمى يا نور انشراك نورك بدرب العلا نور علمك يشرق بكل ليل انسر للطموح اللي رسمتي هو عزبك ما سنا طايلة حلمك وفوقها العنان صعدي هشام خايف نيتي عالية بالمنزلة واسمك بعز المجال الهندسه مخلدي يحق لي وانا امك نوره فخر يا الغلا واتباها بك يا سلمى يا عزي واسندي بنت صالح يا عزان جنه دهر ومنزله جنه النعيمه دايم وعيش نرغدي كل خواتك فخرهم سودي يا ظبي البلا هنه وتخريجك وفرحهم يتجددي ربعك العزي منهم الرفيق تقدمه وترضم على الردي ايه وعتبال ربوزه الفخر والمرجلة الروس يقوم من مجدهم في <تصفيق> المعالم شيدي الروس يقوم من مجدهم في المعالم شيدي